Tententen Tenten Tenten Tenten Tenten 29 Ogos 2 hari sebelum masuknya hari bersejarah di mana negara mencapai kemerdekaan Alangkah indahnya bila melihat rakyat bersemangat menghentikan tibanya hari istimewa itu Ada yang menghias rumah dengan kibaran bendera jalur gemilang Ada yang membuat video kemerdekaan dan ada juga yang membuat kiraan tibanya hari bersejarah itu Bangga lah tu, yes lebih lebih semua tunjuk-tunjuk ke media sosial Itu lah, orang tua kata-kata tak baik tau menuju rumah Eh, lah, namanya dek Eh, ya Allah, sakitnya mata aku Ada juga yang orang kecah-kecah dari berimekan di kemerdekaan Lawa mah rumahnya <Kentangan ballad> Betul juga kata dia uh. Hai ya, ini ulang punya cute lupa, tapi buat video ini macam banyak bosan. Eh, hey, apa ini? Automatik saya memang follow ini kau. Hai ya, sudah bosan mah pasal kemerdekaan. Hai ya, banyak lapuk mah. Tengoknya orang tak sabar-sabar nombor sabar mereka Bukannya ada apa-apa Saya cari tu Ini orang boleh secara tepik <-tun> Mereka tak terkejap Hari ini dia ke contoh hari Bolehlah, kaya Ah, maklumlah kaya Saja nak tunjuk harta Haus pujianlah tu Sebab tu bersemangat semacam Alahai, hai, dah lali tengok video-video macam ni Lah, dia ni ke? <laughs> Kena kongsikan ni Haish, apalah diorang ni kecam-kecam Sampai bila nak macam ni? Tak lama lagi kan nak berdeka Hmm, kalau aku tak nasihat Nanti melarat Tak ada siapa yang nak tegur hmm, Aku kena jalan tekan-tekan jawab ni Nak apa eh? Haa Aish, harap-harap dah terkesan dah lepas tengok video ni. Hmm. Apa lagi ni video? Hai, tengok jalan mana lah tahu aku boleh ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga sosial media. Sebelum saya memulakan perbicaraan, saya ingin mengambil kesempatan bagi mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-64 buat seluruh Rakyat Malaysia. Di sini, saya juga ingin mengingatkan seluruh Rakyat Malaysia supaya sedar bahawa bangsa Melayu, Cina dan India merupakan bangsa yang serupun. Jangan sesekali alpa dan terlalu mengikut nafsu dengan mengeluarkan kata-kata kesat terhadap negara seperti kes yang tular baru-baru ini. Buanglah sikap mencurah minyak ke atas api Dan ingatlah bahawa kita semua sebagai rakyat Malaysia Mestilah menerapkan sifat sopan santun dan berbudi bahasa Itulah definisi masyarakat majemuk yang sebenar Oh, sebelum terlupa Marilah kita sama-sama menyambut kemerdekaan secara atas talian Pada 31 Ogos pukul 9 pagi ya? Jumpa anda di sana Sekian, terima kasih Betul juga Apa yang aku sudah buat ni? Apa yang awak buat selama ni, selama silap. Betul lah orang ni cakap. Hai, Nenek. Apa yang kita buat ni? Haa, iyalah Bujah. Kita tidak sepatutnya tunjuk contoh yang tidak baik. Apa Hmm, saya ada satu ini rancangan Apa kata kita minta maaf sama dia orang? Baik oh, sikap, mari Hei Ih, e Memeh Wah sudah buat mana silap bersama? Ada betul juga apa ini orang cakap? Hai uh... Hai Josh, Josh Apa lu sudah buat ini? Hmm, tidak patut wah pergi sokong itu jarji Patut wagi nasihatkan iya Haa uh -huh, kan Apa kita orang fikir tu Wah, banyak betul juga apa lu Olang cakap. Heya, uh, sepatutnya aku sokong lu Olang untuk kemerdekaan. Tak perlu mahu kecam-kecam. Saya juga mahu minta maaf sama orang yang terlibat kerana kami memburukkan perbuatan kamu, tapi sebenarnya perbuatan kamu itu sangat baik mengingatkan rakyat Malaysia sama ini hari merdeka. <Sils> <S�let> <S stained> <S�let> Lega rasanya Alhamdulillah Nampaknya aku berjaya Senang hati tengok rakyat Malaysia macam ni Hai. Hai. Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali terima kasih kerana hadir dan sambutan kembali ke Asyarakta Stalic ini Malumlah kita masih FKP terpaksa dalam nama seperti ini Mari kita mulakan sambutan kita Ada siapa yang ingin bercakap berperi um, ucapan? Emmm... Saya sayang saya Jarjit, uh, mewakili bangsa India ingin meminta maaf, dengan rendah hati atas perkara yang telah berlaku. Tak apa, kesalahan juga membangun-bangun arah perbaikan. Ingat, ya, ya. setiap apa yang berlaku, pasti ada dikemakannya. Wakwa juga mau minta maaf, mewakili uh, uh, uh, bangsa China uh, jika di antara kami telah uh, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Harap semua boleh mengambil penghubar dari apa yang berlaku. Kita mesti bersatu. Banggakan nama Malaysia. Okay. Kita ke Serumpul. Salam maaf. Oh. Takpelah kutipan kesalahan sekarang. Ramai yang boleh menyempur. Tapi jangan sesekali mengguruskan kesalahan korang lain kau. Dahnya, banyak Malaysia yang berbilang kau. Ingat, wujud tu dah yang baik agar dapat berjumpa kepada negara mahu. Betul betul betul. Saya suka. Kita kira nilai aku. Bolehlah kita dengan invoice. Sedah amat okey. Okay. Betul tu. Apa lagi? Sama-samalah. Sama-sama dari KDRT. Kan nak lopak. Nok ni kau, medi Kejap ya, ada sedikit kata-kata dari penulis kita Ingat, kita seharusnya menghormati antara satu sama lain sebagai warga negara Malaysia demi kesejahteraan sosial dan keamanan negara Saya rasa, media sosial merupakan elemen yang wajib digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai sopan dan tata secilap Kalau kita memenai kenyataan di media sosial Kenyataan tersebut Perlulah secara berhormat bagi memastikan kita tidak menimbulkan kebimbangan dan keresahan. Betul tak kan, Nika? Ya, betul, betul Dan dalam buku negara juga ada menyatakan kesopanan dan kesesuaian. Um, Sekiranya teras tersebut tidak dihayati oleh masyarakat, individu berkenaan seolah-olah terlalu pada jasad dan ibarat uh, masyarakat menjadi terlalu individualistik. Dan seingat saya, data Dr. Chek oi yang merupakan telok utama Institut Kajian Etnik KRIE Universiti Kebangsaan Malaysia pun pernah berkata bahawa usaha kesopanan dan kesusilaan perlulah uh, ditunjukkan melalui dua konsep iaitu konsep kesopanan. Konsep kesopanan berkisah tentang tingkah laku yang baik manakala kesusilaan pula berkenaan dengan akhlak. Dan kedua-dua elemen-elemen tersebut memerlukan penyiasan dan rancangan betul jadi sampai di sini sahaja persembahan drama pendek daripada kami kelas 3j